مرحبا باللي لفانا وفي استديو همسة فرح بهدئ اللي بهالخالق حباني, حباني الفرح عدم مده تخرج مده هي الفرح يا عطا يا الهدية تخرج مدرسة يا غلط دنيا ويا, ويا نور المكان يا غلط دنيا نور مرحبا خلسة يا فهد اللي بهالخالق حباني يا عطر الرحمن يا اجمل هديه يا غل الدنيا ويا نور المجاني مرحبا بكل الحروف الابديه ابتهاد وفيه الفخر عالي يا نادى يا عسى ايامك هنيه جرت عيونك ولك كل التهاني الدنيا دنيتك مثل العطيه ساقه الرحمن بمغفرة للمقدريه، مجرم انجره وطيته للعواني، والدواسر كل عز وعنزهيه، شامخ قابل مجد في وجه الزماني، محتمينا الجاري لا جت الاذيه، عزوة اللي ضاق به وسعى البركاني، معتلين بقدرهم فوق البريه، لج ورمي الماك مسجل اليماني، مرحبا باللي لفانا ومسميه، ابهت اللي به الخلق حباني. كل الحروف الابتديه فهد <تصفيق> وفيه يا نادية يا عسى ايامك هنيه قره عيونك ولك كل التهاني يا في الدنيا مثل العطيه ساقه الرحمن بفرح واماني والده مبارك يا ابن السفيه الكريم اللي عطى قصي وداني يا سيدي الفخر بالبنك في وجه الزمانين مين جاري شاجت الذي عدوا كل طاقه وسعى قداني بقدرهم فوق اليماني والحصري في عالم الصوتيات